كيف يبلوا مريولاتهم وانتم قاعدين مكان نقريض ما حد شيء ما فما حد شيء والجار دياش بي كنتي نرمال وخلي بارتك ورائعة كابتن وليد ولا شنو وشكو جاتوا الفكرة يرجع المنتخب زازيري يشارك في كوب دارات شكون كنا لبس علينا كنا لبس علينا المنتخب المصري والمغربي وكنا نورمال جاء المنتخب الجزائري أول مرة هز لكوبورا